السلام عليكم ورحمة الله، كلكم أصدقائي شو أخباركم؟ عساكم تضلوا بألف ألف خير يا رب، وأهلاً وسهلاً فيكم من ما كنتوا عم تتابعوني. معكم محمد القباني وأنتم على قناة منوعات وحكايات. بفيديو اليوم إجيناكم بقصة كثير حلوة كثير رائعة، أكيد رح تعجبكم. قبل ما نشوف أتمنى منكم تعملوا شوية لايكات، تشتركوا بالقناة، وتفعلوا زر الجرس مشان يصلكم كل جديد. خلونا نتابع مع بعض هذه الفيديو. كان هناك امرأة تصنع الخبز لأسرتها كل يوم وكانت يومياً تصنع رغيفاً إضافياً لأي عابر سبيل جائع وتضع رغيف الخبز الإضافي على شرفة النافذة لأي فقير يمر ليأخذه وفي كل يوم يمر رجل فقير أحدب يأخذ الرغيف وبدلاً من إظهار إمتنانه لأهل البيت كان يدمدم بالقول الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك كل يوم كان الأحدب يمر فيه ويأخذ رهيف الخبز ويدمدم بنفس الكلمات بدأت المرأة بالشعور بالضيق لعدم أظهر الرجل للعرفان بالجميل والمعروف الذي تصنعه وأخذت تحدث نفسها قائلة كل يوم يمر به هذا الأحدب ويردد جملته الغامضة وينصرف ترى ماذا يقصد؟ في يوم ما أضمرت المرأة في نفسها أمرا وقررت سوف أتخلص من هذا الأحدب فقامت بإضافة بعض السم إلى رغيف الخبز الذي صنعته وكانت على وشك وضعه على النافذة لكن بدأت يداها بالارتجاف ما هذا الذي أفعله؟ قالت لنفسها فورا وهي تلقي برغيف الخبز في النار ليحترق ثم قامت بصنع رغيف آخر ووضعته على النافذة وكما هي العادة جاء الأحدب وأخذ الرغيف وهو يدمدم الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود اليك وانصرف الى سبيله وهو غير مدرك للصراع المستعر في عقل المرأة كانت المرأة كل يوم تخبز فيه الخبز تدعي لابنها الذي غاب بعيدا وطويلا بحثا عن مستقبله وفي ذلك اليوم الذي تخلصت فيه من رغيف الخبز المسموم دق باب البيت مساء وحينما فتحت وجدت ابنها واقفا بالباب كان شاحبا ومتعبا وملابسه شبه ممزقه كان جائعا ومرهقا وبمجرد رؤيته لامه قال انها لمعجزه وجودي في البيت على مسافه اميال من هنا كنت مجهدا واشعر بالاعياء لدرجه الانهيار في الطريق وكدت ان اموت لولا مرور رجلا احدب بي رجوته ان يعطيني اي طعام معه وكان الرجل طيبا بالقدر الذي اعطاني فيه رغيف خبز كامل لاكله واثناء إعطاؤه لي قال ان هذا هو طعامي كل يوم واليوم سيعطيه لي لان حاجتي اكثر بكثير من حاجته بمجرد ان سمعت الام هذا الكلام شحبت وظهر الرعب على وجهها واتكات على الباب وتذكرت الرغيف المسموم الذي صنعته اليوم صباحا ولو لم تقم بالتخلص منه في النار لكان ولدها هو الذي اكله، ولكان الان فقد حياته، لحظتها ادركت معنى كلام الاحدب الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود اليك. الحكمة من هي القصة انه الواحد لازم يضل يعمل الخير وحتى لو ما كافأ بوقتها بس اكيد لح يجي اليوم ويتكافأ فيه على فعل الخير، وتذكر دائما الخير سيعود اليك. هيك منكم وصلنا لختام حلقتنا اليوم بتمنى تكون عجبتكم القصة وعجبكم الفيديو ودمتوا بأمان الله ومع السلامة